Učekali smo izborne rezultate, tako to bude u izbornoj noći. Mislim da smo zadovoljni učinjenim da smo u proteklih dva i po mjeseca, bez obzira na rat anketa, bez obzira na minorne šanse koje su se nama kao stranci i kao kandidatkinji davale i kako dokazali da smo relevantan faktor na zagrebačkoj političkoj sceni u mjesnih mjestnih odbora, u vječima gradske četvrti, u gradskoj skupštini grada Zagreba, doista mislim da imamo puno toga za reći. Ja bih i ovoga puta zahvalila svima, ali i čestitala svima onima koji su izabrani na te dužnosti uz jednu jedinu misao da dalje svi zajedno nastavimo raditi za naš grad, za naš Zagreb i za sve naše subrače. Lijepi pozdrav svima. Evo, dopustite mi od srca zahvaliti svim našim sugrađanima koji su se danas odazvali našem pozivu i izašli na izbore i birali svoje kandidate koje će ih predstavljati iduće četiri godine u Vijećima mjestnih odbora, u Vijećima Gradski četvrti, u Gradske skupštini grada Zagreba, a kroz dva tjedna vidjet ćemo i kao gradonačelnik ili gradonačelnica grada Zagreba. Poštane dame i gospodo, pustitem i doista od srca zahvaliti svim članovima stranke Rade solidarnosti, svim našim simpatizerima, volonterima, svima onima koji su u proteklih 2,5 mjeseca iznijeli ovaj teret na svojim leđima, da danas možemo staviti pred Zagrebačkom javnosti i doista od srca zahvaliti na svoj podršci koju smo primili proteklih tjedana, na zagrebačkim ulicama, na zagrebačkim trgovima i pred velikim zagrebačkim projektima koji nemaju alternative. No evo sad je već podmaklo vrijeme, vidimo da izvještaj, odnosno zapisnici sa biračkih mjesta u gradu Zagrebu polako pristišu gradsko izborno povjerenstvo, te smo odlučili u ovom se trenutku obratiti zagrebačkoj javnosti sa zahvalom, ali i dalje u išekivanju i posljednjeg zapisnika sa 606 biračkih odbora u na području grada Zagreba, pa evo dopustite da u ovome trenutku samo čestita gospodinu Tomislavu Tomaševiću zbog ulazka u drugi krug. A onda ćemo, kada dođu svi zapisnici, kada dođu sva izvješća i kada se obrade svi podaci, onda ćemo se ujutro posebno obratiti u vezi samog drugog kruga.